Вона вперше зустрічається з рятувальниками, які витягли її разом із чоловіком з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки. Це Анна Купрієнко – жителька будинку, в який влучила російська ракета С-300 2 березня. Жінка пригадує, у перші хвилини після вибуху разом із чоловіком вибігли з кімнати. В цей момент на їхню кухню впали бетонні конструкції п'ятого поверху. Під завалами опинилося й подружжя. Анна каже, обличчя рятувальника, який її витягав, не пам'ятає пригадує лише його руку, до якої могла дотягнутися. Ми взагалі не сподівалися, що нас почують, але ми кричали так, потім чуємо, що ближче і ближче до нас підходять, і чуємо, як рація працює. І вже тоді рятувальник питає, де ви. Але вони взагалі не могли до нас пробратися, тому що ми були повністю засипані цими плитами. Ми просто не знаємо, як ми вижили. Та... Це чудо. Анна при Надії. Зізнається, це було для неї з чоловіком головним стимулом вижити. Лікарі дуже переживали, щоб не замерла вагітність через такий дуже сильний стрес. Тим більше, що строк дуже маленький ще. Ось, але все добре і, ну, стан здоров'я, стан здоров'я кращий, ніж моральний стан. Ну, морально дуже важко. Просто ти що постійно задаєш собі питання, за що? З-під завалю в пару діставали більше трьох годин, каже начальник другої пожежно-рятувальної частини Павло Бузовський. Подружжя були притиснуті один до одного, а зверху придавлені бетонними уламками п'ятого поверху. Там все дуже було дуже простір був дуже вузький і всією групою дістатися до них ми не змогли. Тоді вже розпочав рити до них тонель, через який можна було їх звідти витягнути. Пану Ань, давайте я вас візьму за руки і буду пробувати вас витягувати, а ви мені вже там як зможете допомагайте». І Аня мені повідомляє, каже, я вагітна. Я дивлюсь на, на цей отвір, який я зробив. І, і розумію, що ну, не озвучую цього, але розумію, що будуть ще складно. Ще. І Аня каже, ну, я на початковій стадії, я фух, гора з плеч. От, і потрошки-потрошки по Аню. Витягнув, передали її хлопцям. Ну, хлопці вже там да, одягнули. Аню. Чоловіка Анни Юрія Федірко дістати з-під завалів було важче, розповідає рятувальник. Його рука та нога були затиснуті бетонними конструкціями. Самостійно він рухатися не міг, він вивільнив свою ногу, тому що була притиснута. І так само, як і Аня, ми його за руки потрошку, потрошки звідти витягнули. Ну і передали швидкі медичні допомоги. Я контролював даний дане приміщення, тому що з моменту, коли ми туди потрапили, стіни були майже цілісні, а вже під час коли ми вже першу аню дістали, вже стіна відійшла там, сантиметрів на сім. Вже. І в той момент вже я встановив розпорки, щоб підтримувати плиту, тому що якби цього не зробили, мабуть, і, мабуть би там теж залишилися. Ана Анна каже, її чоловік ще кілька місяців перебуватиме в лікарні. Втім, з хрещеним батьком своєї майбутньої дитини вже визначилися. Ним стати запропонували рятувальнику Павлу, який дістав їх з під завалів. Олена Лисенко, Артем Грасимов. Новини Суспільне Запоріжжя.